هلا وقبيلي بزني يا شيخة الغزلان هلا وقبيلي ام الوصوف المهوية الاميرة من رويسان بنت حصان سليلات شيوخ وبنتي قومن كبارية سليلات شيوخ وبنتي قومن كبارية <تصفيق> هلا ويقبلي بزني يا شيخة الغزلان هلا ويقبلي الوصوف المهويه الاميره اميره الرويسان بنت حصان سيليله شيوخ وبنت قوم كباريه ومن قده بنت البحر والكرم مشان على زينها الفتان واوصاف حوريه يا ساس الحلا والملح يا نجمه ويا درات بالحزن والزين مكسو ويا درات بالحسن والزين مكسيه يا انفصال الليله نغني لي تال الحال ونهدي جديد الشعر واجمل معانيه يا بنت الفاخر والعز طبي على الميدان وطل بنورك يما العريس الغلاويه وبنتك بشاير بالحلامه مثلها كان رقه عذوبتها كما دري لولية ها شمس النسور قد جاذندستان ومن مد لا الوصوف الخياليه ومن مد لا الوصوف الوصف الخياليه ومبروك يا سلطاني معرب الجدان يا رعا والشهم علي القدر والشمس لي للفخر والعز للطيب ماريه ومبروك لك مبروك يا اجمل الحرسان يا راعي الوفاء والطيب والفزعه الحيه تنوم مسبك الابيات يا مشوش وتفخر بك المجاذب على معاليه واخوانك اهل الطيب والعز الشجعان وطلت خواتك النجوم السماويه عيال سعادة للعز للمرجاله عنوان بنات سعد كل الزين واجمل معانيه ومبروك لكم مبروك في كل وقت وان ومبروك لكم في كل وقت وكل ثانيه ومبروك لكم في كل وقت وكل ثانيه